بانیوں. میں آج پہلے تو خوش ہوں کہ میرے اوپر سے بین اٹھا بولنے کا پتہ نہیں میں نے کیا بات کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا گیا کہ میں ملک کے لیے خطرہ بن گیا ہوں اس لیے مجھے آفیئر کر دیا جائے نہ میں نے ادارے کا نام لیا نہ میں نے کسی آفیسر کا نام لیا لیکن میں بین ہو گیا بلکہ بغاوت کا پرچہ بھی کٹ گیا تو میں آج آپ سے دو تین موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے زیادہ جو کل کیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں سے سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں پریزیڈنٹ تیس اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں ہم اپنی ریلی کی جو الیکشن کی ریلی لانچ ہے اس کی ہم کل فیصلہ کرتے ہیں پرسوں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ریلی کرنے لگے ہیں الیکشن کے لیے جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک شام پہلے پولیس باقاعدہ ساری جو روٹ ہے ریلی کی وہ اپرو کرتی ہے پولیس کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوتا ہے کہ یہ ہماری روٹ ہو ریلی کی اگلے دن ہمارے کارکون آ رہے ہوتے ہیں ہماری ریلیز آ رہی ہوتی ہیں کے میں ایک دم پتہ چلتا صبح بینک ایک سو چوالیس لگ جاتا ہے یعنی ریلیز کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے راستے میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں پولیس کی کنٹینجنس آ جاتی ہے ہر جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر چلے ہم اب وہ ورکرز کو کسی کو تو صبح پتا نہیں تھا وہ تو رات سے پلان ہوا ہوتا ریلیز اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ورکرز ان سے کچھ نہیں کر رہے کسی ہمارے کبھی ورکر کو انسٹرکشنز نہیں دی, دی جاتی ہیں کہ پولیس کے ساتھ کوئی آ آ فساد میں پڑو ورکرز وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جان کے ورکرز کے اوپر واٹر کیننز پرامن لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر واٹر کیننس چلنی شروع ہو جاتی ہیں جو پولیس ان کے اوپر چارج کر دیتی ہے ڈنڈوں سے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ آنسو گیس چلنی شروع ہو گئی ہے اچھا ہمیں یہاں یہاں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے ریلیز کے لیے ہم ہم, ہم یہاں جانے کے انتظار کر رہے ہیں اور ایک دم یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہے ادھر روک دیا فلانی جگہ روک دیا اور پھر آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آنسو گیس چل رہی ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ پیمرا پھر ایکشن میں آ جاتی ہے اور پیمرا فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی ر... یہ... یہ دکھانا ہی نہیں سب کچھ تو پھر ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے پتا چلنا چلتا ہے مجھے یہاں بیٹھے کہ ہو کیا رہا ہے؟ اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے سازش کیا ہے ذرا ساری کو ہم سمجھ جائے کہ سازش کیا ہے وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں دس سال آؤں گا اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں وہ پھر سے صحت کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا لیول پلئنگ فیلڈ یہ ہے میں نے چوری نہیں کی اس ملک کی میرے کوئی یہاں سے چوری کر کے پراپرٹیز باہر نہیں میں تو باہر حلال کی کمائی کا پیسہ پراپرٹی بیچ کے سب کچھ پاکستان لے کے آیا ہوں بینکنگ چینلز کے تھرو پوری اس کی منی ٹریل دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو ایک ایک پائے کا حساب دیا ہے کہ میرا پیسہ کدھر سے آیا میں نے پراپرٹی کدھر خریدی بنی گالا میں سارا ریکارڈ اویلیبل تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا یہ جو وہاں بیٹھ کے نواز شریف لنڈن سے لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے یہاں سے اربوں روپیہ چوری کر کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں پراپرٹیز لیتا ہے اس کا بیٹا اربوں روپئے کی پراپرٹی میں ایک جگہ پہ رہ رہا ہے ان کا رہن سہن ان کی گاڑیاں سارا یہاں کا پیسہ ہے اور ایک رسید نہیں بتا سکتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اس کا ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو بھی جیل میں ڈالو اور لگتا یہ ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اگریمنٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین ہی کرنی چاہیے اس کو جیل میں ڈالنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو پتا تھا جو وہ تسلیم حیدر جو لندن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور ارشد شریف کا قتل ہونا چاہیے اور وہ وکیل جو جو جس نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی تھی اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قتلانہ حملہ کیا تھا جس میں شہباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شہباز شریف اور دوسرا یہ جو رانا سناء اللہ یہ سب قاتل ہے اور پھر ڈرٹی ہےری تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے اس آدمی کے کہنے پہ منی لانڈرر مجرم سزائے یافتہ جھوٹ کے اوپر بھاگا ہوا کہ عمران خان کو آپ نے کیمپین نہیں کرنے دینی تو یہ پہلا قدم تھا اس کا جب مجھے سازش کی سمجھ آ کہ یہ ہمیں اکسا رہے ہیں فوری طور پہ میں نے کیونکہ مجھے ٹی وی پہ تو بین کیا ہوا تھا میں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہم سارے کارکنوں کو کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیں ہم نے ریلی کینسل کر دی کیوں ریلی کینسل کی کیونکہ مجھے سمجھ آ تھی کہ یہ آپ تصادم چاہتے ہیں اور یہ میرے اوپر ڈالنا تھا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کروا دیا تو میں نے ریلی کینسل کر دی لیکن مجھے تب تک پوری طرح علم نہیں تھا کہ ہوا جو ذلے شاہ تھا یہاں ساری شاہ میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے وہ ایک ایسا انسان تھا یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا مجھے صبح کے پانچ بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا مجھے صرف ویڈیو سے پتا چلا اس کا اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا اور پھر تین سو دو یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے دو اور مقدمے ڈال دیے میرے آپ تقریباً اٹھتر کیسز ہو گئے میرے اوپر اس کا قتل کا بھی ڈال دیا یہ ہے پاکستان میں اس وقت اس وقت حالات مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے کاتل چور منی لانڈرز ڈاکو جھوٹ بولنے والے سارا پیسہ باہر پڑا ان کا پاکستان میں ان کو کچھ پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں یہ علاج ان کے باہر سرجریز ان کی باہر عید ان کی شاپنگ ان کے باہر بزنسز ان کی باہر یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیاں نکل رہا ہے انہوں نے آ کے ملک سے وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا سو روپیہ صرف دس مہینے کے اندر ڈالر روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے آواز بند اس کو قتل کرو مارو جیل میں ڈالو کل کا یہ جو سارا ہوا یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی جب میں نے ختم کیا سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پاک کے یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پاک کی اندھیرا کر دیا یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا ڈھائی مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا اور جو بولنے والے ہیں ان کو ان کے وہ سزائیں دینی تھی ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا یہ تھا پلان اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ کیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا ذل شاہ کو اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا مجھے پوری امید ہے یہ آج گے یا کل آئیں گے اٹھانا انہوں نے ہے یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا ہے اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے اس پہ چل رہا ہے پاکستان <coughs> تو عمران خان کو جیل ڈالے انہوں نے خیر ہم میں تیار ہوں اس کے لیے جیل کے لیے تیار ہوں بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں. کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے یہ آپ کے سامنے کیا ہوا انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا یہ کون سی دنیا کی جمہوریت پہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے لانچ کر رہی ہے اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے اور کون سے آفیسرس کرتے ہیں وہ آفیسر جنہوں نے پچیس مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو تیئیس یا چوبیس آفیسر ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو ہزاروں آفیسر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا اور انہوں نے وہ سارے زلم کے پیچھے تھے اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے یہ غیر جانبدار ہے جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ ہیں کہ کرش کر دیا تحریک انصاف اور عمران خان کو اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ کے پی بی اور ادھر جو ہمارے مخالف کو اوپر بٹھا دیتے ہیں یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے کوئی ایتھکس ہوتی ہے کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے کوئی فیرنس ہوتی ہے کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو سے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے طریقے انصاف کو ختم کرنی ہے وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں اور پھر اب یہ ایک اور کام ہونے لگا اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے ریٹرننگ آفیسر وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے کیا اسی بوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرن یہ ریٹرننگ اپوائنٹ کرے گا تو یہاں تو پہلی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشنز میں انہوں نے جس طرح کی دھان کا پلان بنا ہوا تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسرز آئیں کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں میں اپنے سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہوا ہے ان مجرموں کا اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے اب. انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے ہر روز قتل ہو رہا ہے یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے اسی سے ہی سمجھ جائیں کہ جمہوریت کیا ہوگی وہی وہ بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ ہاں آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئن کے ساتھ کھڑے ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپہولڈ کریں امید صرف اب آپ پہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو مافیا ہے مافیا کرتا کیا یہ جو یہ جو جس کو سسلین مافیا کہا تھا یہ کون ہے یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو المنیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچالتے ہیں ان کو ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایک ایماندار دار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی باقی ججز خریدے میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوشش ہیں یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے دھماکے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ ہر بہانا استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئن کے ساتھ کھڑے ہوں پانچ کے پانچ ججز نے کہا تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے اب پختونخوا میں دیکھ لیں گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کام ہوتا جا آگے ہم آگے نکل گئے تیس اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی تیس اپریل دینی پڑی تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں آپ سے جو اس ملک کا آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں یہ جو مافیا ہے یہ جب جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کر دیتا سپریم کورٹ کو اور جب فیصلہ ساتھ آتا ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں پریشرائز کر کے میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب جو دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا دو پندرہ میں وہ ہمارے خلاف کیا ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر پچھلی اپریل میں میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا سارا فیص جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں اور وہ چلے جاتے ملک بچ جاتا اس عذاب سے لیکن الیکشن کمیشنر وہاں کہا جی میں میں تین مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا بڑی تکلیف ہوئی ہمیں ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کی ہو اس کی لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے اور اس کی ملک کی بچت ہی رول آف لا میں ہے ملک بچے گا تب جب قانون کی حکمرانی ہوگی وہ اس کو اس کی دفاع کرنی ہے سپریم کورٹ نے اور ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے ہر آ, وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا ان چوروں سے آئے گا یہ رشوت بھی یہ خریدتے بھی ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر نوے دن میں الیکشن اس کو اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ تیسری بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں انہوں نے میرے اوپر آپ نے ایلیگیشن لگائی توشہ خانہ کی میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے جس وقت یہ عدالت میں جائے گی یہ توشہ خانہ کیس باہر پھینکا جائے گا کیونکہ میں نے مجھے پتا ہے میں نے کوئی چیز غیر قانونی نہیں کی جو ستر سال سے پاکستان کا قانون ہے اس کے اوپر ہوں سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے سارا کچھ سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر یہ توشا خانہ کیوں یہ چھپ رہے ہیں بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشا خانہ میں کیا ان کی تھی جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتا چلے گا کہ توشا خوانہ میں باقی باقی لوگوں نے کیا کیا باقی حکم جو پرائم منسٹرس تھے جو پریزیڈنٹس تھے جو آرمی چیفس تھے یہ کیا کرتے رہے توشا خانہ کی گفٹ سے وہ ان یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتا تو چلے لوگوں کے توشا کھانا کیا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے اور پھر فوراً فنڈنگ یہ بھی ہمیں گسیٹ ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے اب پتا چلے پروہیبٹو فنڈنگ ہے لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں بکس ساری قوم کے سامنے ہے لیکن ان دو پارٹیز کی کیوں نہیں سامنے لے کے آ تاکہ پتا تو چلے کہ انہوں نے فنڈنگ کے در سے کرتے ہیں تو مجھے تکلیف اس کی ہے لیکن ملک کی خاطر جس میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو جو جنہوں نے قتل کرنے کو ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پر تکلیف اور ہماری پارٹی کو پہ اس کو بھی معاف کر دیتے لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے اگر ہم نے اس ملک کو دلدل دل سے نکالنا ہے الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کو صحیح طرح نہ کروایا گیا اور اس میں جو جس طرح کی دھاندلی پلان کی جا رہی ہے یہ جو کیئر ٹیکری ہے یہی دھاندلی ہے کیونکہ کیئر ٹیکر تو ہوتا ہے ہر جانبدار یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا تو یہی دھاندلی ہے اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے جو پلاننگ ہو رہی ہے میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہیے اور کسی صورت ان پہلے یہ جو غلط کیئر ٹیکر اپوائنٹ کے ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسرز ان کی ان کی پہ نہیں بلکہ جوڈیشری سے مانگنی چاہیے جو عدلیہ سے ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے اور پھر آخر میں آخر میں آخر میں, میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ہم اگر اس یہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ جو ناانصافیاں ہیں یہ جس طرح کے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں اور پھر ان کو اوپر بٹھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے ڈرانا دھمکانا ایف آئی آر مارنا یہ جو آپ کے ساتھ جب تک قوم اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کرے گی اگر قوم اس, اس ان ظالموں کے سامنے سر جھکا گئی اور ہم نے ان کا ہم نے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں ایک ایک میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں ایک ایک ملک دیکھ لیں آپ ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں لبنان ہے سب سے زیادہ لبنان جو تھا وہ اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا تو ہم جب بڑے ہو رہے ہیں سب بیروت اور لبنان جاتے تھے آج لبنان کا دیوالیہ نکل گیا لوگوں سے پوچھیں ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے وہ کہتے ہیں کہ کرپشن میں مسئلہ تھا نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے. غربت کی انتہا وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت مل سے باہر جا رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا اسٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. تو پہلے تو میں اپنی وکلا کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ یہ وقت ہے کہ جو وکلا سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے آپ نے تاریخ پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں جس میں میں نے بھی شرکت کی میں جیل میں بھی گیا پہلی دفعہ میں جیل اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی تو پہ جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک آزاد عدلیہ کے لیے اور ایک رول آف لا کے لیے اور ہم نے ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی پوری طرح شرکت کی مجھے تب یاد ہے کہ جب وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا ان کا جو, جو ان کی دلیری میں نے دیکھی اور جو جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی ہے اب بہت ضروری ہے کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر اپنی عدلیہ کو نہیں چھوڑنا اپنی عدلیہ کو طرح نہیں چھوڑنا آپ نے جو ظلم ہو رہے ہیں آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے آپ کو نکلنا چاہیے کیونکہ جب تک ہم آپ جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکستی دے سکیں گے اور آخر میں میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں اپنی یوتھ کو ہماری ماشاء اللہ 65 فیصد آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے مستقبل آپ کا ہے آٹھ لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ ملک سے چھوڑ کے چلے گئے امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے دیکھیے میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہتے دیکھیں کہ باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اگر آپ پروفیشنلز ہیں آپ کی آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے آپ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن جو اپنا گھر ہے اس کا کو کوئی متبادل نہیں ہے آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے آپ کو سارا وقت جو وہ تین چار جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہے اور ہم آ, آ, آ, ہم آ, بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدھر بھی وہ رہ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے ہاں کئی اپنا رہتے ہیں ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں کئیوں زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں گاڑی اچھی ہو گھر اچھا ہو تنخواہ اچھی ہو تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا پھر خوشحالی آئی تھی پھر عروج آیا تھا پھر ان کی انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی جمہوریت کا مطلب رول جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو جو فاؤنڈیشن رکھی تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی شریعہ پہ چلو تو ہم میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے اور یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں اور این آر او لے گئے ہیں اس کا مطلب انصاف نہیں ہے جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارے ہرن کے لیے دوسرا ہے تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی اس کی بنیاد انصاف ہے اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں اور جب اور اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے طاقتور تو اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتا ہے تو جب طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ جہاد حضرت حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی ان کی پہلی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا انصاف قائم کروں گا ہمارا مسئلہ ہی نا انصافی ہے اور اس کے لیے جو ظالم ہیں یہ جو سب ملے ہوئے ہیں یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عاشیاں کرتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر بڑے بڑے گھر قانون سے ہم اوپر یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری اسپیشل پروللیج ہو وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کروں ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارق کرو دیکھیں مجھے نہ جب میں پالیٹکس میں آیا تھا چھبیس سال پہلے میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا اللہ مہمان آ چکا تھا لا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانا اتیاد کرتا ہوں احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے احتیاط کرتا ہوں جیل میں کیا فرق پڑے گا جیل میں چلا جاؤں کتابیں پڑھ لوں گا بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی ان کو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور جو, جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو آپ نے اپنی حقیقی ازادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ یہ ملک بدل جائے گا جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا حضرت علی کا کال ہے یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا اور آپ کے سامنے جس جدھر ہم گر چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیوں ہے کہ جب آپ ان چوروں کو این آر او دے دیں اور بچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں آج پکڑتے ہیں کل پکڑتے ہیں میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہے جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے بھیڑ بکریاں سارے ظلم سہ جاتی ہیں انسان انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سارا وقت مسلمان ریولوشنری اسپرٹ میں رہتا ہے اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں میں ہوں یا نہ ہوں آپ نے اس جنگ اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا پاکستان پاکستان زندہ باد